السلام عليكم كيف دايرين اش اخباركم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم وفاء بنستي الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم فيه واحد الحلوه ديال البهله اللي كتجي اكثر من رائعه ومحبوبه ديال الجماهير كيبغيها الصغير والكبير وان شاء الله هذه الوصفه تعجبكم وحتى الطريقه كيف كتشوفوا جاء الشكل ديالها رائع ومشقى هذه الوصفه ان شاء الله غادي غادي نديروها بلا صينيه وغادي نخليكم دابا يا مع المقادير ودابا ان شاء الله غادي نمشيو باش نعطيكم المقادير ديال الغريبه ديالنا آه غادي نحتاجو شنو غنحتاجو ساره غنحتاجو يعني 500 غرام ديال الطحين مغربل ممكن زعما تضوبلوا المقادير غنحتاجو يعني نص كاس ديال العنبه ديال الزنجلان على حسب عاوتاني الموجود متوفر لكم بالنسبه للجنجلان يعني اللي بغى يديرو ديرو اللي ما بغاش لا صغن عليه بطبيعه آه. الحال حيت هذه الغريبه كتجي صراحه بنينه بهاد الجنجلان واللوز كتجي فيها القوام يعني ما كناخذوش داك الغريبه اللي غير كتر فيها الطحين وصافي بالنسبه لللوز صراحه بالنسبه لللوز غنديروا كاس ديال ديال العنبه وممكن عاوتاني كنزيدوا يعني بعد المرات كندير كاس ديال العنبه ديال اللوز مقطع على تشكل هذا احنا درنا كاس لا كاس لا رول نقدروا كاس ممكن نديروا كاس ما ما تهرس ما والو يعني ما تحلا لا غتبقى زوينه وكتجي مقرمشه باللوز وبالنسبه للزيت كنحتاجوا جوج كيسان ديال العنبه وممكن نحتاجو غير كاسونس على حساب الدقيق دابا ملي كنخدموا الغريبه ديالنا احنا كنخدموا احنا كنشوفوا القياس ديال الزيت اللي غنحتاجو. يعني ما نقدروش نديرو ما غادي ايه؟ نقدروا نديرو جوج كيسان نقدروا نديرو قلب على حساب آه. الخدمه ديالها على حساب الطحين اللي كيبقى اللي كيبقى اه وبالنسبه للسنيده كنحتاجو كاسونس ديال السنيده انا كنعبر لكم ديما بالكاس ديال العنبه كاس كاسونس ديال السنيده تكون رقيقه من نوع الممتاز ماشي دك الغليضة وجوج خمارات مغربلين وشويه المليحه شويه ممكن تستغناو عليه ممكن تخليوه هذه زلينا ساره محمر لا عادي كيف ما هو غير كيتنقى وكيتغرب مزيان وكنخدموا به ممكن تاود الديفو الكميه كثر على حسب تقدروا نضبطوا آه على حساب نتوما وشنو الذوق ديالكم صافي دابا غنبداو ان شاء الله ان شاء الله ياش <تصفيق> يعني غنبداو دابا لاننا غنبداو بالطحين هو الاول راه ديجا مغادينا نضيفو ليه جنجلان نضيفو ليه سنيده نواشيف هوما لولين اللوز نضيفو واحد شويه ديال الملحه غير قبيصه ديال الملحه كنخلطو هاد المقادير وبالنسبة لهاد الغريبه البنات غير جربوها كتجي رائعه انايا كي كنت وعدتكم انني غادي ندير حلوه بدون فرن ولكن الطبله ديال العيد ضروري خاصها غريبه بلديه وان شاء الله غنشارك معكم ايضا احتفال خاص ديال اختي حيت هذه الغريبه صراحه كت... كتاخذ فيها لي كوموند بزاف يعني اللي ذاقها كي... كتعجبو وكت... وكيطلبوها ليها صراحه كنت نشارك معكم وصفات كثيره كانت صايبه لينا ولكن اللي ضيق الوقت آه ما بديتش بكري ساره الحلوه حيت آه آه ما ما جيتش بكري لكازا كنت عواله غنجي على تيسار ونخدمها على خاطري ولكن المهم آه كتعرفوا رمضان كل شيء جري علي جري عليه قلت اللهم هاكا نصيب فقاص ونصيب الغريبه غنداها معكم ان شاء الله هي الاولى عاده نمشيو الحلويات بدون فرن وان شاء الله شي حاجه اخرى جديده حتى باذن الله صافي سالا شنو درنا هنايا دابا درتنا مقادير كامله النواشف بشويه المليحه وبالخمارة ديال الحلوه جوج خمارات وضفت الزيت كاس الاول ديال العنبه وضفت نص كاس الثاني دابا انا غنبدا نخدمها وغنبقى نشوف عيني ميزاني كان كان خاصني نزيد الزيت هذاك النص الاخر غنزيدو ما كانش غنحبس على حساب العجينه كيف دايره في ادية واش يعني الطوع ولا لا تجمعات ليا الله يجعل البركه ما تجمعاتش كنزيدوا داك النص الثاني المهم انا غنوريكم آه العجينه كيفاش خاصها تكون القوام ديالها هذه كتجي مقرمشه ما كتجيش ديال الزبده كاينه الغريبه الثانيه ديال الزبده بالحق هذيك كتجي ديبة بالفم هذه كدوب الفم ورغم ذلك فيها واحد القرميشه كتعطيها لينا السنيده وكيعطيها لينا الزيت ساليت <تصفيق> الغريبة كدير فيها الزبده كاينه الغريبة الثانيه اللي كنديروا فيها الزبده حنا كنعرفوا ولكن كدير الله ولكن وصفات كلها الوصفة شويه وكدير شويه القرفه الله ما شاء الله كانت كديرها خطيره صراحه الله كانت كديرها كيما كيما ديشي ساره كانت كدير لها شويه ديال السمن شويه القرفه السمن والقرفه كانت هي معروفه بالكعب غزال آه كانت لما لي ما صوباتش ليهم الكعبه يعني ما صوبات حتى شي حاجه في آه المناسبات في الاسبوعات ديما دي ملي يجيوا يطلبوها للعائلة للجيران كلشي يقول لها الكعبه, الكعبة ديال عوينتي ما كاينش بحالها أنا كن هي سميتها عوينتي ولكن حنا كنقول لها زيده <تصفيق> <تصفيق> الله يرحمها ويرحم بابا ويرحم عمتي ويرحم جميع المسلمين أوه. في هذا النهار آمين يا رب العالمين يعني أنا سارة اللي بغا يدير السمنة غتجي مجهدة أنا ما كنستغني عليه أنا ما كنديروش حيت كاين اللي كيدير واحد القبيصة ديال السمن قبيصة كيعطيك لوكو وثاني مغاير نزيد واحد شوية ديال الزيت باقي أنا ما كملتش الكاس التاني ديال العنبة صافي انت كتزيد وتخدمي نشوف عيني ميزاني وهذه كتبغي الخدمه ماشي بزاف, بزاف. حيت الزيت ماشي بحال الزبده الزبده اللي كتبغي تدليك بزاف آه. الزيت غير يتجمع لك آه صافي صافي الله يجعل بركه دابا في السيت صافي دابا غندير لكم لو... القوام ديالها نشكلو دابا كويرات صافي ناه نعم. شكون بغييا عاوتاني كتخدمي في الفران, الفران آه آه كل الوقت ديالها الفوق تشعلي عليه الفوق مزيان هذه الغريبه ديال ديالنا ستكون بحال القوام هذا تجمع لك في يديك وما, وما تكونش مقويه الزيت يعني على حساب على على الطحين بالزيت على حساب الطحين كين الزيت اللي وكين الزيت اللي ما ديما نشوفوا حسابنا على حساب الطحين ونا البنات آه ونا البنات كما كتشوفوا حاولنا نشكلوا هذه الكرات آه متوسطي الحجم صراحه انا كنت بغيتي صغيره ولكن قالت لي يا اختي الا كانت الغريبه صغيره ما كتجيش حتى هي مفرقعه ديالها ما كيجي زوين يعني بالنسبه لهذ الكرة تقريبا انا قلت لها حاولي تعبري لي حيت انا عارفه عارفه راسي أنا كان كنبغي ندقق في هذا كان كنبغي ناخذ العبار حنا شحال درتي يا ساره بالنقياز ديال عشرين. فاش غادي شي حيت كل اللي كيبغي ديك الغريبه كبيره كتجي عتيني مشقه بزاف على أه حسب الطريقه عاديه ديال الفران كيف ما قلت لكم قبيله يعني الفران يسخن مزيان من الفوق حتى طيب ملي يسخن كندخلوا الغريبه ديالنا كتشد شويه الوقت بالحق حتى تشقق على خاطرها أه كتبغي الخاطر كتبغي شويه الوقت طبيعه الحال بخصوص اللاطه الاولى اللاطه الثانيه الفران كيكون ديجا صافي سخن مزيان يعني حتى كتشقق على خاطرها بشويه عليها يعني كنشعلو قلتي غير الفوق الفوق مزيان تايسخن الفران اللاطه فين كتكون؟ تكون على حسب الفران ديال الضو كتكون تحت من العافيه كان الفران ديال الغاز من العافيه يعني الطبقه الفوقانيه اه بطبيعه الحال الوسط انا كندير اللاطه الوسط ده والعافيه ده من الفوق آه دابا الفران الغاز آه العكس انا ماعرفش بالضبط طريقه الاستعمال ديال ديالها يعني آه ديال الكاز صافي البنات دابا حنا غادي نكملو هاد الكرات نشكلوهم وان شاء الله غادي ندخلوهم للفران وكيف ما قالت لكم يعني كتجالي الفران من الفوق وكديري لاطه ديالك من الفوق وتخليها حتى كتشقق مزيان عاد كنهبطوها لتحت لكن انا الفران ديالي كنخليها في, في البوزيشن ديال الاولى يعني الوسط أنا كنت أعمل غير بالعافية الفوقانية كتشف. ونخدم بالعافية التحتانية يعني أنت تشقق جيدا وتأخذ اللون دياله على حق وطريقة ونعود نشعل التحت يعني كتفل فوق وتشغيل آه آه صافي تأخذ شوية حقها ديال الطياب من التحت نتفع لها ونخرجها وكتخرجها. نعم وهذه هي الحلوة ديالنا ديال بهلان أتمنى الفيديو ديال دي اليوم يعجبكم وتجربوا هذه الوصفة وتردوا عليها وإن شاء الله نتلاقوا في وصفة أخرى بإذن الله أم نقول لكم السلام عليكم وخليتكم نخلصكم في رعايه الله